السلام علیکم ناظرین سب سے پہلے پاکستان کے آج کے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج ہمارے پاس کافی نیوز ہیں بہت سے ٹاپکس ہیں بات کرنے کے لیے سر فہرست ٹاپک ہمارے پاس ہے میاں سلیم رضا یہ کون صاحب ہیں اور انہوں نے لندن سے کیا بات چیت کی ہے اس کے اوپر ہم آج سب سے پہلے بات کرتے ہیں موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ میں اس لیے آیا کہ میں نے شہزاد اکبر کی بات نہیں مانی شہزاد اکبر مجھے کہتے تھے کہ آپ نواسر صاحب کے خلاف گواہی دیں اور ان کے ان کے خلاف گواہ بنیں میں نے ان کی یہ بات نہیں مانی تو آج میں موسٹ وانٹیڈ ٹیررسٹ انہوں نے کرار دے دیا میں میں ابھی یہ کہتا ہوں کہ میری میں اب تنگ آ گیا ہوں میری زندگی انہوں نے جرن کر دی ہے میرے پاس موجود ہیں عامر ہاشمی صاحب سر ویلکم کرتے ہیں آپ کو پروگرام جی میں شکریہ بہت شکریہ جی تو اس, اس حوالے سے عامر ہاشمی صاحب ہم جاننا چاہتے ہیں یہ میاں سلیم رضا صاحب جو ہیں یہ لنڈن میں آج کل جلاوطنی کا وقت گزار رہے ہیں اور ان پہ دہشت گردی کے درجن و مقدمات درج ہیں ان کے اوپر اور یہ انڈر گراؤنڈ چلے جا چکے تھے اور ان کو بہت زیادہ دباؤ میں لایا گیا تھا پچھلے حالانکہ ان کا کوئی مسلم لیگ نوں ہے یہ کوئی باقاعدہ عہدیدار نہیں ہے لیکن ان کا تعلق میاں نواز شریف صاحب سابق وزیر پاکستان کے ارادت مندوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور میاں سلیم رضا اچانک آج چینل میڈیا کے سامنے آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اوپر بہت سخت دباؤ تھا شہزاد اکبر کا جو نیب کے مشیر تھے ٹو وزیر اعظم عمران خان تو ان کا بڑا دباؤ تھا کہ وہ نواز شریف کے خلاف گواہی دے تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کی یہ بات نہ مانی تو پھر انہوں نے مل پر زندگی حیات تنگ کر دی اور مجھ پر پہلے مختلف دباؤ میں ایک مقدمہ دہشت گردی کا ڈالا گیا سیون ایٹی کے درجنوں مقدمات پھر درج کیے گئے پورے پاکستان میں اور پھر ان کا ایک کاروبار پراپرٹی کا بھی تھا اور سنا ہے کہ گاڑیوں کا شو بھی تھا وہ بھی برباد ہو گیا ان کے پراپرٹی کے کاموں ان کے کاروباروں پر پہ بھی قزن لگ گئی ان کا کروڑوں روپے کا نقصان ہوا یہ روپوش ہو گئے اور پھر لنڈن چلے گئے اور پھر ان کی حد تک یا بھی ہوا کہ ان کی بیٹی کی وفات ہو گئی اور یہ جنازے میں بھی شریک نہ ہو سکے ان کو اس کا بات بھی, بھی غم رہا اور ان کا یہ قصور تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب نواز شریف جیل میں تھے 2019 انیس میں تو وہاں پھر یہ ہوا کہ وہ سو سے زیادہ پیشیوں میں نواز شریف کی محبت کی وجہ سے وہ نواز شریف کے ساتھ جایا کرتے تھے وہاں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو یہ میں ان کہتا وہ ان کی نظروں میں آ ایجنسیز کی ایف آئی اے کی اور اس زمانے میں یہ خفیہ کی نظروں میں آ اور پھر انہی دنوں وہ کہتے ہیں کہ ارشد ملک صاحب ان کے گھر تشریف لائے اور ارشد ملک جب مجھے دیکھا کہتے ہیں وہ میری بد کی سمتی کا دن تھا شاید اور ارشد ملک نے وہاں کنفیس کیا اور کہا کہ مجھ سے نواز شریف کے حوالے سے اس سے بہت سخت زیادتی ہوئی ہے اور یہ وہ اس نے یہ جو فیصلہ کیا تھا وہ سخت دباؤ میں کیا تھا اب وہ اس کا ازالہ چاہتے ہیں وہ نواز شریف سے معافی مانگتے ہیں ان کے ضمیر پر ایک بہت, بہت بڑا بوجھ ہے تو کہتے وہ ویڈیو میں نے جو تھا ایک طارق نام کا آدمی تھا اس کے ساتھ یہ شیئرنگ ہوئی میری اور وہ میڈیا پہ بھی بات وہ آ گئی لیکن اس کے نتیجے میں مجھے پھر کہتے ہیں کہ وہ اتنا سخت دباؤ میں رکھ کر دیا گیا اتنا بدترین دباؤ تھا کہ مجھ سے مجھے تاکہ میں ادب معاف گواہ بن جاؤں یا نواز شریف خلاف دبا گواہی دے دوں کہ یہ جعلی ویڈیو تھی تو کہتے میں نے انکار کر دیا اس کے اوپر جس طرح روایتی ہتھ ہوتے ہیں ریاستی حکومت جو حکومت میں لوگ ہوتے ہیں جو ریوینج جن کا ہوتا ہے ان کے یہ ہتھ ہوتے ہیں تو اس ہتھ میں پھر اس بیچارے کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی کہ اِس کے اوپر مختلف مقدمات مختلف نوعیت کے مقدمات درج کیے گئے اور سب سے سنگین تھا کہ سیون ایٹی کے پرچے جب کسی بندے کو حکومت کے پاس سب سے بڑا جو ہتھیار ہوتا ہے کہ جب کوئی بت راضی نہ ہو رہا ہو تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ سیون کا پرچہ لگا مقدمہ درج کرا دیں اور سیون کے پرچے میں سب سے بڑی المیہ یہ ہوتا ہے کہ عام تین دو کا مقدمہ ہو یا ڈکیتی کا مقدمہ ہو آپ چودہ دن کا ریمانڈ ہوتا ہے لیکن سیون ایٹی میں بہتر دن کا ریمانڈ ہوتا ہے تقریباً وہ آپ جس طرح پر پھر سلوک کرنا چاہیں وہ کرے تو اس پر درجن و مقدمات ہوئے یہ اسی خوش قسمتی کہ یہ یہاں سے نکل گیا اور پھر اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے اس کیس کے کی حوالے سے اسپیشل انویسٹیگیشن سیل بنایا جائے اور جو اس کی انکوائری کرے اور اس کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ پاکستان واپس آ جائے تو اگر یہ بات سچ ہے جس طرح ہے تو پھر یہ سراسز زیادتی ہے ان کو انصاف ملنا چاہیے جی بہت شکریہ اشمی صاحب جی ناظرین آپ نے دیکھا میاں سلیم رضا کے حوالے سے ایک ڈیٹیلز تھیں ہمارے پاس وہ شیئر کی ہیں آپ کے ساتھ ہمارے پاس دوسری خبر ہے اسلام آباد سے چیئرمین پی ڈی آئی عمران خان صاحب نے جرمن میڈیا میں ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے دور حکمرانی میں حکومت کے اندر قانون کی حکمرانی کو نافذ نہیں کر سکا تو اس کی کیا وجوہات رہیں اس کے اوپر ہم لازم بات کرنا چاہتے ہیں تو حشمی صاحب سے گزارش ہے اس پر ذرا بات کریں جی سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے آج لاہور ہی میں آ, جنرل میڈیا کو آ, بات کرتے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی بلکہ اعتراف ہی کہیں اسے کیا انہوں نے کہ ان سے اب ان کی کمزوری کہیں سمجھیں یا کچھ اور سمجھے کہ انہوں نے کہ قانون کی حکمرانی کا کو وہ لافظ نہیں کر سکتے عمران خان کو کس نے قانون کی حکمرانی سے سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے؟ کس نے منع کیا تھا اور اس کی وجہ صدیقی صاحب کوئی اور نہیں خود عمران خان صاحب ہے جو ایک بدترین ڈکٹیٹر کی طرح اپنے آپ کو قانون سے محاورہ سمجھتے رہے اور پولیس اصلاحات کا کے دعوی کرتے رہے اور آپ کے لئے یاد ہوگا کہ انہوں نے دعوے بہت زیادہ الیکشن میں کیے تھے 2018 ہزار کے الیکشن میں کہ وہ پولیس ریفارمز کریں گے قانون کو نافذ کر کے دکھائیں گے لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے تیرہ کروڑ انسانوں کے صوبہ پنجاب کو چند بدماش اور کرپٹ تیر عناصر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اب پنجاب میں پولیس کے متعلق تو ہمیشہ تحفظات رہے جو خاکے دور میں بھی دیکھ لیں بعد میں بھی, بھی دیکھ ہی ہی. لیں ہمیشہ پولیس کے متعلق کے لگے رہتے ہیں تو عمران خان نے انتخابات کا جب لانا لگایا تھا تو سب سے بڑا ان جو پنجاب میں انسپائریشن کا باعث تھی لوگوں کے لیے وہ یہ تھی کہ پنجاب پولیس میں وہ اصلاحات کریں گے ریفارمز لے کے گے ریڈیکل ریفارمز لے کر آئیں گے تو پھر لیکن اس میں یہ ہوا کہ پھر انہوں نے مثال دی کہ ان کے پاس ایک بڑا لابخہ ایک شخصیت موجود ہے خیبر پختونخوا کے سابق آئی جی پنجاب ناصر خاں عید صاحب ان کی خدمات لی جائے گی اور وہ پولیس ریفارمس کریں گے اب سب جانتے ہیں کہ وہ بڑا اپ رائٹ افیسر تھے اور ناصر خان دورانی کو خیبر پختونخوا کی سب سے زیادہ قابل احترام اور مشہور پولیس کے سربراہوں میں اس کو یاد رکھا جائے گا ہمیشہ کیونکہ انہوں نے ایک ایسے وقت میں فورس میں متعدد اصلاحات متعارف تھی جب اسے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سخت چیلنجز کا سامنا تھا تو ناصر خان درانی نے دو میں بطور آئی جی کے پی کے کے طور پر چارج سنبھالا اور سولہ مارچ دو تک وہ عہدے پر رہے اور کے پی کے پولیس کے میں عوام کے ساتھ ساتھ ان فورس کو بھی اصلاح فلاح و بہبود کے لیے متد جو تھیں وہ اصلاحات متعارف کروائیں اور بطور آئی جی کے پی کی نا خان دورانی نے فورس کے اندرونی اور بیرونی احتساب کو یقین بنایا بڑے بڑے افسران کو ان کڑے احتساب سے گزارا جہاں بھی انہیں کچھ شکایت موصول ہوئی اور اس کے ساتھ ان کی بہتر زندگی کو سٹینڈ اف لیونگ کو بہتر امپروف بھی کیا اور ان کے لیے وسائل بھی مختصص کیا ہاں ایک قابل ذکر بات ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ اس وقت کر رکھا تھا کہ انہوں نے خیبر پختونخوا میں پولیس ریفارمس کے اوپر کوئی مداخلت نہیں کریں گے اور دورانی صاحب کو فری ہینڈ دیں گے اور پھر انہوں نے ایسا کیا ابھی یہ قابل تعریف عمران خان صاحب کی بات ہے لیکن مدت م... موقع پر عمران خان اور پی ٹی آئی نے دورانی کو سوشل میڈیا اور دیگر کئی فورمز پر ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ہیرو قرار دیا کہ وہ ہیرو ہے ہمارے اور پھر پھر ایک اکنالج ہوا پوری دنیا پاکستان میں اس بات کو بھی اکنالج کیا گیا کہ خان پولیس کو ملک کی بہترین فورس قرار دیا گیا ناصر خان دورانی کو اس صوبے میں فورس کو بہتر بنانے کے لیے پنجاب پولیس ریفارمس کمیشن کا چیئرمین بنایا گیا دو اٹھارہ میں اور جب ان کی پنجاب میں بھی حکومت قائم ہو گئی دو اٹھارہ کے الیکشن کے بعد تاہم انہوں نے یہ محسوس کیا کہ پھر انہوں نے جلد ہی ملازمت چھوڑ دی کیونکہ انہوں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ حکومت اصلاحات میں دلچسپی نہیں رکھتی اور خود عمران خان ان رساگروں اور بدماشوں کی سرپرستی کرنا شروع ہو گئے تھے تو عبد خان دورانی نے عمران خان صاحب سے پھر کنارا کر لیا اور اب عمران خان جب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قانون کو عمل درآمد نہ کروا سکے تو پھر اس کا الزام تو خود انہیں پر آئے گا یہ خود ہی وہ بتا سکیں گے ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ایک طاقتور وزیر اعظم کے طور پر وہ سامنے آئے تھے جہاں عدلیہ ان کا ساتھ دے رہی تھی جہاں فوج ان کا ساتھ دے رہی تھی تمام ایجنسی ان کے رحم و پہ تھی نیپ ان کے ہاتھ کی جڑی ج... ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی تھی جس طرح چاہا انہوں نے اپنے مخالفین کو لٹڑا جس طرح چاہا انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو منشیات کے مقدمات درج کروائے پورے مکمل طور پر اختیارات استعمال کیے قانون کو مکمل اب وہ نافذ جیسے کیا وہ قانون کو غلط طریقے سے استعمال کیا اپنے ریمج میں استعمال کیا اپنے انتقام میں استعمال کیا اور اس کے ذہرے جب آپ ایسے کام کرتے ہیں تو اس کے رزلٹ بھی آپ کو بھیانک ملتے ہیں اس کو آپ میں آپ کو اچھا طریقے سے یاد نہیں کیا جا کیا جا سکتا اب عمران خان صاحب کے ساتھ ایک المیہ یہ بھی تھا کہ عمران خان یہ سمجھتے تھے کہ وزیراعظم کا مطلب ہے کہ مطلق اور حکمرانیت آپ ان کو مل جائے ایسا نہیں ہوتا پارلیمنٹ موجود ہوتی ہے جہاں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے آپ کا کو جواب دینا ہوتا ہے تو وہ سمجھتے تھے کہ ان کو اس لیے شاید ممکن ہے وہ یہ بھی کہنا چاہتے ہوں کہ وہ ایسے اختیارات ان کو نہ مل سکے کہ جس پہ وہ قانون کو اپنی مرضی سے اپنی منشا سے عمل درآمد کروا سکتے اور ان کو نافذ کروا سکتے جی بہت شکریہ اشمی صاحب ناظرین آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ قانون نافذ نہیں کر سکے وہ اپنے دور حکومت میں اس کے حوالے سے ایک تجزیہ آپ کے سامنے رکھا گیا اور اس میں مثال جو دی گئی وہ آئی جی خیبر پختونخوا ناصر دورانی صاحب کے حوالے سے اب یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے کومنٹس کریں اس میں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں نیچے ہمارے ایڈریسز آ رہے ہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ ان معلومات اور ان اس تجزیے کے مطابق آپ کی کیا رائے ہے تو آج کبھی لوگ ہم اپنا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں پاکستان زندہ باد